Власник травмованої кобили на прізвисько зірка, яку врятували після ДТП зооволонтери у мікрорайоні Гречани, що у Хмельницькому, розповідає, водій, що збив тварину, поїхав з місця аварії до приїзду поліції. Розвіз по сіль, як таке по Гречанах тут молоко. Прив'язав коніво до дерева, заношу в крайню хату, виходжу на вулицю, а жінка його спинила, вийшла звідти от, і кричи з ним: Свариться, що ж ти наробив. А він якраз от. Вдарив коня от сюди, в становагу і перебив ногу, тільки побив стекло, собі лобував. Він сів в машину, я куди ти їхаєш, все одно ж тебе знайду. Він все одно поїхав. Коня рятують вперше, розповідає зооволонтерка притулку покинутий Ангел Раїса Мельницька. Після 6-го години вечора зв'язалася з нами небайдужа жителька Ольга мікрорайону Дальні Гречани. Про те, що сталася така ситуація. Ситуація, скажу чесно, була перший раз, тому що ми займаємося в основному собаки-коти, з такими тваринами не мали справу. Але ми звернулися за допомогою в притулок, який спеціалізується саме на таких тваринах це коні, корови, вівці. До приїзду зооволонтери з Дніпра тварині надали допомогу лікарів ветеринарної медицини, каже Раїса. Тварина була у стані, розповідає лікар першого військового шпиталю ветеринарної медицини Мирослав Єжицький. Тварина була у важкому стані, тому що вона налякана, залежана, ну, не знала, що робиться. Приїхали на місце події, вкололи антибіотик, знеболюючи, наклали шину, був перелом задньої кінцівки. Варину підготували до транспортування, говорить лікар ветеринарної медицини Мирослав Єжицький. Приїхали волонтериці з Дніпра, ми надали в дорогу в колон так само, дали серцеві препарати, для, щоб краще перетранспортувати. За словами старшої інспекторки пресслужби управління патрульної поліції області Вікторії Тимощук, на водія, що скоїв ДТП, складено два адмінпротоколи. На вулиці Міцкевича сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій невідомий транспортний засіб здійснив наїзд на гужовий транспортний засіб та покинув місце події. Водія було розшукано та складено відносно нього адміністративні матеріали. А саме протокол за статтею 122 Прім 4 Кодексу України про адміністративні правопорушення про залишення місця дорожньо-трансп Статею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення за порушення правил дорожнього руху, які спричинили ДТП. За словами власника скалічної тварини, водій, що спричинив ДТП наступного дня, звернувся до нього, аби забрати тварину на забій. Чоловік відмовив. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.